جیسے بکرا کسائی سے بھاگتا ہے چور سپاہی سے بھاگتا ہے اور شریف آدمی بیگم سے بھاگتا ہے اس طرح آج پی ڈی ایم حکمران اتحاد الیکشن سے بھاگ رہے ہیں